كيف بسم الله الرحيم رئيس النادي الرياضي القصري اللي هو عادل كاوش أه وصيف بطل العالم الشبان وكذلك حقق إنجازات على المستوى الدولي... بالنسبة للمشاركة ديال القصري فهي كانت مشاركة فعالة وإيجابية وحصلوا على نتائج كتشرف بالنادي بصفة خاصة ومدينة القصر الكبير بصفة عامة برئاسة السيد علي الكوش والمدرب السي حسن خيارة هو غني عن التعريف واللي حاضر بقوة في جميع الأنشطة اللي كتنظمها الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. والحمد لله حصلنا نتائج مشرفه على الرتب الثلاث الاوائل وكيبقى هذا راجع الى المجهودات جباره اللي كيقوم بها السي حسن خيره اللي هو المدرب النادي الرياضي المصري، بالنسبه للتظاهرات في, في المستوى كنشكرو النادي المنظم لهذا النشاط والاهتمام بالعالم القروي الكار... من اجل الرقي بالمنظومه الرياضيه سواء العاب القوى ولا كره القدم، خص دائما نهتموا بالعالم القروي لان العالم القروي كي توجد فيه الماده الخام وهاد الماده الخام خاصنا نحاولوا نسقلوها ونزيدوا بها القدام وان شاء الله راه كما كتعرفوا ان الابطال خرجوا من العالم القاره الاغلبيه البطار خرجوا من العالم القاره اهم مكسب هاد التدهوره هذه هو اكتشاف هاد الفضاء ديال بكاره اللي هو مدار يعني متميز الارضيه ديالهم المستويه وكذلك صلبه يعني هادوك العداين كم نشكروها يعني كيفاش تقول بالنسبه لاكتشاف هاد الفضاءات الجديده جديدة اللي كتضاف الممارسة ديال العدو الريفي. بالنسبة لاكتشاف المدارات مثل هذه المدارات فهو صراحة مكسب، مكسب للرياضة ألعاب وبصفة بصفة خاصة، لأن باش نجبروا مدارة وحلبة ديال العدو الريفي بهذا الشكل هذا، فكتكون صعيبة وكنشكر الإخوان اللي بذلوا مجهود باش أنهم استطاعوا يحصلوا على هذه هد الحلبة هذه وينظموا فيها السباقات ونتمنى أنها تبقى سباقات سنويه كتنظم ونتمنوا من الجامعه الملكيه المغربيه ان تنظر العالم القروي من اجل رقي المنظومات العاب القوى